Від сьогодні перевірка продовжилася. Зокрема, інспектори патрульної поліції працювали на вулиці Рельєфній, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Із 7 до 9 ранку перевіряли дотримання водіями та пасажирами карантинних вимог. А саме перевезення за кількістю сидячих місць у салоні та наявність засобів індивідуального захисту. Під час перевірки порушень не виявили, сказав Ілля Горипавловський. Протягом тижня були якісь такі надзвичайні ситуації? Взагалі, ні. Люди, ну, люди е, виконують умови, е, передбачені постановою міністрів України щодо обмеження. Ну, то намагаються підтримувати здоровий лад. Майже всі в масках, а якщо не в масках, то вони одразу індягають та перевищення норми понад... Е, Технічна норма транспортного засобу людей не виявлена. Відсутність маски – це стаття 44.3, частина 2, сума страху складає від 170 до 255 гривень. Якщо буде, ну, Скільки тежів по надумі, передбачені технічним паспортом транспортного засобу, то це складається протокол і буде здавати вже суд. Нагадаємо, з 18 жовтня у громадському транспорті Запоріжжя тривають щоденні перевірки щодо дотримання карантинних вимог. З 7 до 9 ранку та з 16 до 18 вечора патрульні поліцейські працюють у посиленому режимі. До роботи основних груп долучають додаткові 4-5, повідомив старший інспектор Ілля Горепавловський.